În țara lui Ciocumic, de Corneliu Vadim Tudor. În țara lui Ciocumic s-a pus bir și pe nimic, Și se minte și se fură, iar românul mult îndură. și măriata, ieși de în groapă, Nu mai sta și trage-i pe hoț în țeapă, trece prin foc și prin apă. Fiindcă prea s-au îmbuibat și-au scos țara la mezat, Ni se sinucid bătrânii, mamelor, le seacă sânii, mor copiii prin spitale, peste tot e numai jale, Arză iar focul de hoți, de bandiți și mafioți, Să-i ferească Dumnezeu să mai stea în drumul meu, Le dau vilă în periprava și piscină la jilava, Le confisc averea toată jos, cu tagma lor spurcată, bată-i Dumnezeu să-i bată.